هيبقى عندنا لذيذ قريب يا جماعه سنه 2004 تم اصدار فيلم ايروك الفيلم ده كان من بطوله واليس مس وبريدجيت وبروس جارينو الفيلم ده تصنيفه ساينس فيكشن خيال علمي احداث القصه كانت في المستقبل تحديدا سنه 2035 سنة 2004 المؤلف كان عنده ثقه ان سنه 2035 هيكون في تطور تكنولوجي وعلمي وان البشر مع تطور التكنولوجيا هيقدروا يصنعوا روبوت جه بقى عمنا ايلون ماسك في 2021 تحديدا 20 اغسطس في مؤتمر شركه تسلا ويقول لنا ان الشركه شغاله على نموذج اولي للروبوت والروبوت ده هيبقى اسمه تسلا الرجل وقلب النص. نحن ايضا في اجهزه استشعار والبطاريات ومن المحتمل ان يكون لدينا نموذج الاولي العام المقبل لتسلا بول انا عايز ربع ثقه الراجل ده ومش محتاج حاجه تانية من ده روبوت طوله 176 سنتي والمفروض انه هيقدر يعمل اي حاجه انت تطلبها منه والمفروض برضه انه هيكون ليه تاثير على الجانب الاقتصادي لانه هيواجه نقص العماله دي مش اول مره فيلم يتعرض فيه حاجات من الخيال وتحصل على ارض الواقع سنه 2001 تم اصدار فيلم اسبيس الفيلم من اخراج ستانلي كوبريك وهو اللي الانتاجو وهو اللي كتب السيناريو من الاخر كده هو صاحب الكرة. انا حاسس على شغل ف... لا احنا بس بنتكلم عن العلمي مش أخر. في يوم الايام في فترة من الفترات، <تصفيق> لا احنا كده بنخش على شغله بجد، الفيلم ده تحديدا كان يعتبر طفرة من وسط كل افلام الساينس فيكشن، وده لانه تنبأ بحاجات كتير وحصلت بعدها وفادت البشرية كتير، زي مثلا اختراع روبرت واستخدام الطائرات بدون طيار قتل الارهابيين، وفيلم ستار اللي تم اصداره سنة 2009، احداث الفيلم بتدور داخل سفينة فضائية من دعوة بيها، في مشهد في الفيلم بيتم فيه استخدام جهاز شبيه للموبايل، لا مش الموبايل اللي انت بتتفرج عليه منه تاتش بقى وابل والكلام ده، لا هو كان جهاز شبيه كان ده سلك ولا موبايل؟ في ايه يا جماعه؟ غير كمان زهور الورث وكمان زهور جهاز البي اي دي دي او الباد اللي معروف حاليا بالايباد، تخيل ان كان في جهاز ايباد بسنة 2009، هم صنعوا الايباد امتى اصلا؟ طيب وبس كده يا سيدي ما تنساش بقى اللايك والشير، مش هجيب المج عشان أعرف ان انت زهقت، خليها الحلقة الجايه او الفيديو اللي جاي، لول هو لو انت صدقت ولا ايه؟ يا اسطى ده رفيق كفاحي ده، وبرضه ما تنساش تروح على اليوتيوب تعمل سبسكرايب وتفعل زر النوتيفيكيشن عشان توصل لحلقه يوم الجمعه الجايه الساعه 6 باللي